Červený tam přibíhá, růžový mu nabíhá a ho killnout, potají, modrý u kamer stojí, zelený v medbej ventuje, tam ho hnědý spektuje, oranžový nestrácí čas běří, batne zmáčknout zas, bialový hnědé ho report reportnul, protože není žádný chuj, modrý to chce ukončit a tak už chce voutit. Červený málem chcípnul, protože ho růžový málem chytnul a tak to chce dokázat a říká, ať ho voutí každý z nás plustých prasat. A už letí zelený, růžový jen za oknem stojí. Říká si, že musí máknout, jinak poletí za zeleně.